Оля, вам чого треба було в хату забити? Ось пожалуйста. пажали. Так. вам моя лампачова хата стосалася з моїх батьків. Гляньте, як тут далі можна жити. Я Горанда, криша скоро впаде, не знімаємо, бо щотик був. Ну щотик, слава Богу, зняли, на двор вивели, світ підвели. Скинемо цю кришу. Сенка розбавиться Бачите, який камінь? А ви на селомах. Тут же стінка падає. Як, як тут чинити? Як? Як у ну, нас все рази. А танцюють. І ми ще... Що? Що? Що вам? Я тут не. Тут я і небагато розібратися, того шипера мені не надо. Хоч би цю хату спасти. Так що я хочу, прошу вас, дівчини, поможіть мені. Бо як ви мені не допоможете, мені ніхто не допоможе, ніхто. Ждіть. Ну опять, ждіть. У мене немає документів. Мені ждати нема що. Може б якихось ще волонтерів. Як вони кажуть, все по, документ... по документації, все. бачите, що Якщо людина проживала, там 5-10 років будинку, але не вона була власником цього будинку, а був там якийсь дядя Ваня, або дядя Вася. Він помер, але в неї є на руках документи, що дійсно цей будинок, в якому людина проживає своєю сім'єю право власності там на покійному, то ми будемо видавати цей шифр в будь-якому разі. Оце ж, бачите, потолок він висів. Це мені підняли його донкратом, підперли. І не було ч... криші, ну, шифера. Воно ну, все тут текла вода. О, ну, потім дали мені цей плівку, я накрила, трошки підсушили. О, і оце вже позатикало, як ви бачите, чим могла, Тому що там в основному все он, без штукатурки. І отак приспособилася. Почала розбирати речі. Дякувати Богу, допомагала дуже наша громада, давала нам пайки, які ми зберігали, щоб нам, на майбутнє було, як то кажуть, на прожиття. Так що обіжатися на нема чого. Люди допомагають, ми приїжджали прибирати, волонтери нам нічим не відповідали. Я тут нікуди візитися не прийняла. Я тут прожила 44 роки, тут мої родилися внуки, діти, то я нікуди. Ось моїх дітей хата згоріла повністю, яких восьмеро дітей, один з них воює на фронті.